Tu, cel care privește acest clip. Tu poți face diferența între un azi fără speranță și un mâine mai bun. Pe tine te costă 0 lei să ajoți. Vino la profi, scanează bonul de cumpărături și tu alegi unde vrei să redirecționezi 1.500.000 de lei dăruiți de profi. Descoperă proiectele susținute pe unmâinemaibun.ro